Jeg synes at nå har vi holdt på med å utvikle læremidler, digitale læremidler i 10-15 år. Nå er det mulighet til å stoppe opp og si hvordan skal vi skal ha det i fremtiden. Særlig i forbindelse med fornyelsen av kunnskapsløftet i 2020. Der har vi en veldig klar holdning på at vi mener at pengene må ut i markedet, vi må konkurrere om det, skape de beste digitale læremidlene for elever og lærere. Og da må man tänka annerledes enn det man har gjort hittil når det gjelder bruken av fylkeskommunenes penger etter vårt kjønn. Så vårt råd er att man nå evaluerer en del av, ser vad det som burde bringes videre, og bestemme seg for å legge resten av pengene ut i markedet, hvor gjerne en del av kan konkurrere om det.